Jó reggelt, üzd mindenkinek innen zugló Máté Szalkájáról, a Bosnyáktérről! És gyorsan hozzáteszem, hogy Máté a gyerekkorom meghatározó emlékei kötődnek, úgyhogy ez akár bók is lehetett volna. Akár. A kérdés viszont nem ez, hanem az, hogy miért vagyok itt. Egyrészt itt lakom a környéken, másrészt pedig mutatni szeretnék nektek valamit, úgyhogy menjünk a busz megállóba. Néhány héttel-hónappal ezelőtt észrevettem, hogy a Mercedes buszok első kerekeim, vagy mint ahogy később kiderült a hátsókon is, van minden kerékcsavaron egy neonzöld kupak. Na most nem tudtam, hogy ez mi célt szolgál, úgyhogy megkérdeztem egy barátomat, aki mindent tud az autókról, vagy ahogy mondani szokták, minden is. És nem tudtam, mi a válasz, úgyhogy megkérdeztem másokat is, és ők se tudták, aztán harmadik embereket is, és ők se. Tudom, hogy 10 millió kerékcsavaranyagú szakértő országba vagyunk, úgyhogy ti biztos tudjátok a választ, én és a barátaim nem tudtuk, Úgyhogy levelet írtam a BKK sajtóosztályának és megkérdeztem, hogy mi ez az egész. Mondjuk a levélben olyan szakmai baromságokat is feltettem, amit most nem aztok meg veletek, viszont egész biztos vagyok abban, hogy a BKK sajtóközpontjában ezt a levelet kinyomtatták, kirakták a falra és azóta is neki ezen rög. Viszont miután az utolsó könycsepet is kitörölték mosolygó szemükből, megírták a választ és ezt most fel is olvasom nektek. A VT Arriva összes a biztonsági okból neon-zöld színű kerékcsavar örrel van felszerelve. Ez jelzi, ha meglazult a kerékcsavaranya. A kupakok végén lévő nyilaknak üzemszerű működés esetén egymás felé kell mutatniuk. Amennyiben valamelyik elmozdul, a buszvezető azonnal látja azt a napi jármű és rögtön jelezni tudja a karbantartási igényét. A BKV ZRT autóbusz állományának egyes típusain is felelhető hasonló technológia, kevésbé feltűnő módon. Hát ma is okosabbak lettünk egy nagyon komoly műszaki témában. Ha nektek is vannak olyan kérdéseitek, amelyek régóta foglalkoztatnak, de nem meritek feltenni, akkor szerintem álnéven tegyétek ezt meg a komment szekcióban. Feliratkozni oldalt tudtok, találkozunk legközelebb, sziasztok!